الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات احبارنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُمْ وَلَا مُسِلَّ لَمْ وَمَنْ يُزْلِلْهُمْ وَلَا خَمَاتِيَةً وَأَشْهَدُ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْتَهُ لَا شَرِكَ لَمْ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُمْ كتاب الله محمد باغ پرنده پیرل ہدیہ کیتاب اللہ و گلہ بدات ندادا مل آلال برائی مل برائی جی مار تالی مجھے قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيَ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ حَافِذُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْطَانِ وَقُومُ لِلَّهِ ابیش رحلی صدری و یسنی امرے وہ نور کو دتا میں لساہی اب کہو قومے سرپے جننی علم نورب علم لنا الا قال لکنا انک تعالی الملک الحقی ہے جائز اور مصنوع امام والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغد جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی ذاتِ پر زی وقار معزز سامعین و سامعات جیسا کہ آپ احوان کو معلوم ہیں گلدشتہ خطبہ کے اندر میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ نماز کے حوالے سے ہوگا نماز ایک اتنی بڑی عبادت ہے ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جتنے احکام فرض کیے ہیں ان سب کی فرزیت زمین پر ہوئی ہے جبریل علیہ سلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے حکم لے کر نبی کائنات پر آتے اور آ کر حکم سنا دیتے لیکن نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی فرضیت کے لیے اپنے پیارے حبیب کو ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر نماز کے بارے میں تصور ہے بڑے افسوس کی بات ہے نماز یہ چند حرکات و سکرات کا نام نہیں ہے یا یہ بدتی یا عارضی عبادت کا نام نہیں ہے نمازی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹائم ملا نماز پڑھ لی نہیں ملا تو نہ پڑھی یہ کوئی پتا نمازی نہیں جو بندہ یہ زیر رکھتا ہے اور اس طرح نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کو اس کو کچھ فائدہ نہیں اور وہ نمازی بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم عبادت ہے اس کے ایک سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا ہے سجدہ نماز کا ایک جز ہے اللہ نے اس جز کے ذریعے خرشتوں کا امتحان لیا جنہوں نے سجا کر دیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے انکار کیا وہتے برس رہے اللہ کا اس نے مقابلہ کیا تکبر میں آ में ایک اہم رکن کا اس نے انکار کیا تو دنیا کے اندر وہ مردوت ہے نماز جو ہے یہ اسلام پر قائم رہنے کی ایک علاقت ہے یہ مسلمان بندے کی شناخت ہے مثال کے طور پر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا مرتبہ ہو گیا ہے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے ایک کافر اور ایک مسلمان بیٹھا ہے کی پہچان کیسے کرنی ہے اس کی پہچان کا طریقہ کار یہ ہے آزاد ہوئی جو نماز پڑھنے چلا گیا وہ مسلمان ہے جو نہیں گیا وہ مسلمان نہیں ہے ہم اس کی جتنی مرضی تمیزیں کرتے رہے نا وہ بھی خیال چل رہا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے ہماری شریعت اس کو بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں دیتی آپ پڑھ کے دن میں اللہ کے نبی وسلم کی بیشیوں احادیث. ان کے اندر یہ ہے. ایک بات نہ عام طور پر کی جاتی ہے نبی السلات وسلام کی کئی روایات میں یہ بات ہے آپ نے فرمایا بن طرح کا فرق جس بندے نے جان پوچھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑا عذر کام نہیں ہے مصروفیت کوئی عذر نہیں ہے روزی روٹی کمانے کے لیے تگ و تگو کرنا یہ نماز کو چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے اس کے شری شری ازر ہونا چاہیے جس کو شریعت نے عذر کہا ہے اس کے بغیر کسی بندے نے نماز کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا وہ قابل ہے یہاں پر اولا بات دو قسم کی باتیں ذکر کرتے ہیں ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ کفر سے مراد دو کفر ہے ایسا کفر نہیں ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے ان کی فاسک ہوتا ہے چلو ہم ایک لمحہ کے لیے یہ بات تسلیم بھی کر رہے تو جن روایات میں یہ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ بینا ابھی وبین شیر پیتل کہ مشرق اور مسلمان بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز تباد ہے سے کیا براد سے نماز قائم کرو میں سے نہ, ہو جاؤ کیا مطلب؟ نماز نہ کرنا یہ شرک ہے اللہ کا قرآن شرک کہتا ہے نبی کائنات کی حدیث اس کو شرق کہتی ہے آپ نے اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر نماز کی فرضیت کے لیے لفظ بولا ہے نا وہ عقیم السلام ہے نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دن کی پانچ نمازوں میں سے دو تین پڑھنی اور دو نہ پڑھنی یہ نماز کی کافت نہیں نماز کی اکافت کا مطلب کیا ہے کہ بندہ نماز کی شرائط اور ارکان کے ساتھ باقاعدہ ہمیشہ سنت کے مطابق نماز پڑھے اس کو نماز کی کاقت کہتے ہیں جو بندہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی کام دل نماز نہیں وہ دن میں ہزار سجدے کر میں ہزار رکھتے پڑھنے کافی فائدہ تھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی نماز نہ دکھاتی دی اور نماز ہے ہی جتنی مرضی ہم توجہ کرتے رہے چلو جی نماز وہ بھی خیر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں نماز جو ہے یہ ایک مسلمان کی شرافت ہے اسلام کی علامت ہے کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے یہ اسلام کا دوسرا نام ہے نماز کے نام تشریف فرما ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ایک بندہ آیا انتہائی سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا کالے رنگ کی اس کی داڑھی ہے بڑا خوبصورت نوجوان ہے ہم سے اس کو کوئی بندہ جانتا بھی نہیں ہے ایسے لگتا جیسے کوئی اجنبی ہے لیکن اس کے اوپر سفر کے آسار بھی نظر نہیں آ رہے آیا آ کر نبیل اسلام کے گٹنوں کے ساتھ گٹتے ٹیک کر بیٹھ گیا تین سوال تین چار سوال اس ہیں اللہ کے نبی سے پوچھیں ایک سوال پوچھا آپ ایمان، ایمان نے بتایا کہ ایمان کا مانا کی نبی دا ہی وہ مداحی کرتی یہ چھ چیزوں پر ایمان کہنا ان پر یقین کرنا یہاں ہے اس نے تصدیق کر دی بالکل کہا پھر دوسرا سوال اس نے کیا تعریف کی کی کیا ہے اس نے جواب، اسلام نے جواب دیا اسلام کا معنی یہ ہے رسول اللہ. ایک بار اسلام کا کمانا یہ تو نماز کو قائم کر یہ اسلام ہے اس کا مطلب جو بندہ نماز قائم نہیں کرتا وہ مسلمانوں کے زمرے میں نہیں آتا وہ اسلام کے زمرے میں نہیں آتا جتنا بندہ اسلام کا بڑا وہ ٹھیکے دار بنتے تک نہیں اس کے بدلے وہ اسلام نہیں ہے جس بندے نے زبانی پڑھنے کے بعد کلبہ پڑھ لینے کے بعد نماز کو قائم نہیں کیا اس بندے نے توہین کی ہے اس بندے نے زبان سے یہ گواہی دے کر بھی اس لا ان اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا اس نے اس کلبے کی की کی ہے اس بندے کے نزدیک اس نے صرف زبان سے یہ کہا ہے اللہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے پر یہ مسلمان نہیں بارتے. ایسے مسلمان نہیں بنتے اسلام اس چیز کو نہیں کہتے میں لوگوں سے جہاد کروں لڑائی کروں اللہ کے راستے میں لڑوں کب تک دو تین باتیں نبی بات کے شاطر حتیٰ رسول گواہی شہاد کی گواہی نہیں دے دیتے جب تک وہ نماز قائم نکال لیتے اس وقت تک مجھے اسے لڑنے کا ہوتا ہے لڑا کہ جاتا مسلمانوں سے لڑا جاتا ہے جان مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے اسلام کا انکار کر دیا اسی طرح ایک گروہ وہ بھی نکلا جنہوں نے زکات کا انکار کیا حالانکہ زکوٰۃ کا نمبر نماز کے بعد ہے زکات کا انکار کیا پر لے کے میں بھی خلاف جی جو کے کے اللہ میں بھی بھی اور آج اگر انہوں نے اتنا ٹکڑے کا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا لڑائی کروں گا لڑوں گا سیدنا عمر کہتے ہیں وہ کرما پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہے انہوں نے کہا میں لڑوں کو ان کے خلاف جہاد کروں گا جب تک یہ لوگ زکات شروع, کرنا شروع نہ کر کرتے میں لڑوں کو ان کے خلاف ہیں میرے دل میں پہلے یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے لیکن اللہ نے پھر میرا سیدھا کر دی اور میں بھی اس بات پر قائل ہو گیا کہ واقعہ تک ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کی جہاد مسلمانوں کے طرف دیا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو نماز قائم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج ہماری پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سے باد سے سن سن کر ہماری ہوتی ہے لیکن ہمیں سے بس نہیں ہے بس بکتی طور پر نہ آئے یہ دنیا کا جتنے بڑے سے بڑا سمجھدار بندہ بڑا زیرک انسان بڑا قابل محنتی آدمی اور بہت بڑی دولت رکھنے والا انسان ہے وہ کوئی عقل مند نہیں اس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے جس کو اللہ کے حکم کا نہیں پتا جس کو اسلام کی شناخت کا نہیں بولوں ابھی تک ہم اس بھگ سے نہیں نکلے کہ ہم نے نماز پڑھنی نماز کو قائم کرنا ہے تو ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے نہیں بنے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اطلاع کا حکم ہمارے لیے کیا ہے ہم نے کرنا کیا دنیا میں کیوں ہیں؟ یہ حج بڑا مہنگا ہو گیا مہنگائی ہو گئی پیسے لگتے ہیں حج تجایا دا بہت چا ہے نا اس سے پہلے یہ پوچھے کہ نمازیں کتنی بڑھتی ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے ایک جہاں دیکھا ایک بینر لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم فلاں بندے کو عمریں کیا جائے گی پر مبارک باد پیش کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں عمرہ ایک بڑا مبارک बड़ी ہے اور بہت بڑی عبادت ہے جن کی بڑی عادت ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد نمازیں کتنی بڑھتی تھے پہلے نمازیں کتنی تھی بعد میں کتنی ہیں عمرہ کرنے سے پہلے ہماری داڑھی کی کفیت کیا تھی بعد میں کیا ہے کرنا یہ بہت بڑی بات ہے حاجی کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ہم ادھر سے ہو کے آ جاتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں لیکن جو کام والا کرنے کے تیار نہیں ہے یہ ہمارا سب سے بڑا اچھے ہے افسوس کی بات ہے یہ معاشرے کی اتنی ابتر حالت ہو چکی ہے اس قدر ہمارا معاشرہ اپنی اخلاقی اختار اپنے اسلام سے پھر چکا ہے انہیں یہ بھی پتا نماز جو ہے یہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کلمہ طریقہ کی تو بندے کچھ لوگ آئیں گے بلکہ قیامت سے بھی پہلے کبر کے اندر سوال ہوگا قبر کے اندر جو سوال گے نا اس پہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو تو نے جواب دیا یہ پتا کیسے چلا کچھ لوگ یہ ہوں گے کہ قرآن جو لوگ کہتے ہیں لوگوں نے کہا جی مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے میں نے بھی پڑھ لیا چلو, دیئے چلو دیئے اللہ نے مسلمان تو پڑھ گئے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے نہ پچانوے فیصد بندے مسجد میں نہیں آتے پانچ فیصد لوگ مسجد میں آتے ہیں آپ سروے کر کے چیک کر پچانوے فیصد بندے آپ مجھے یہ بتائے یہ جو مسجد ہماری ہے یہ کتنی بڑی جگہ چھوٹی سی جگہ ارد گرد اس کے کتنے گھر ہیں ہر گھر میں کتنے افراد ہیں کتنے لوگ ہماری مسجد میں آتے چلو ہماری مسجد میں نہ ہی لوگ مسجد میں جاتے ہیں کسی مسجد میں سے پانچ بندے بد ہیں کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں کتنے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری عادت اور ہم بہت بڑے مسلمان پکے مسلمان میرے بھائیوں کیسے اسلام کا का فائدہ نہیں جیسے بندے کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ پانچ وقت کی نماز میرے اوپر میں نے اسلام کو سمجھا کیا تو یہ بڑی لمحہ فکریا کی بات ہے جو ہم بہت بڑی سستی دیکھ رہے ہیں نماز یہ انسان ہوں. کے اندر وجود ہے. ہیں جس بندے میں نماز نہیں پڑی لا دینا جس بندے نے نماز نہیں پڑھی اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے اس بندے کا کوئی دین مذہب نہیں جو بندہ نمازی نہیں ہے نا اس کا کچھ بھی وہ کچھ بھی نہیں وہ اپنے آپ کو ایلدیز کہتا رہے پر کا بہت بڑا امام کہتا رہے جو بندی کہتا رہے جو مرضی کہتا رہے, مرضی کہتا رہے نا، وہ کچھ بھی نہیں زبانیس بننے سے بندہ اہلدیز نہیں بن جاتا جب بندہ کوئی مرتبہ سند نہیں بن جاتا عمل سے ملتا ہے جب تک عمل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نا جتنے مسائل دیکھیں گے نا اتنے اختلاف دیکھیں گے اللہ کے زکات کے بارے میں بھی آپ کے مسلمان متفق نہیں جا لیکن آپ نماز شہ کر لیں میرا سارے مسائل کے اندر ان کے علماء سے پوچھیں نماز کا کیا حکم ہے آپ کے دلاغ. کوئی اختلاف نہیں نماز اتنا ایک بڑا عمل ہے نماز کی پہچان کرواتا ہے دنیا کے اندر یہ تو ہم صرف دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں قیامت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے کی نماز کا ہونا ہے بالے پلے کیا ہے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور اس کے بعد جب سب سے پہلے قیامت والے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے سب سے پہلا حساب سوال جو اللہ وہ نماز کا ہونا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی نماز صحیح ہے نا، جس بندے کی نماز درست ہے درست ہونے کے دو معنی ہیں کہ مانے کی تعداد بھی پوری ہے وہ بھی بھی پوری ہے اور حدر بھی پوری ہے ہے اور کے اگر نمازوں کی تعداد پوری ہے لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہے وہ نماز کا کوئی بہتر اور اگر نماز تو صحیح پڑھتا ہے لیکن تعداد پوری نہیں ہے کوئی بہتر نہیں آپ نے جس بندے کی نماز صحیح ہے نا اللہ اس کی نماز کی برکت سے دے گا پہلے مسئلے کے اندر ہی برس گئے پہلے مسئلے میں بھی اللہ نہ کرے ہو گئے تو پھر کیا بنے گا بلکہ قرآن مجید کے اندر تو یہ بھی ہے جو لوگ جو ہے بیٹھ کرتے کھیل میں مشغول رہتے تھے یہ تین ان کو سفارش بھی کام نہیں آئے گی جو بندے نمازی نہیں ہے ان کو سفارش ہی. ان کی سفارش بھی نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش کروں گا کی سفارش کروں گا تو یہاں اللہ یہ کہ کو سفارشیوں کی سفارش بھی پا جاتی ہے نمازیوں کو نماز نہ پڑھنے والوں کو بے نمازوں کو یہ لمحہ فکریا میرے بھائیو رسمی طور پر بیانات دیتے رہیں بیان کرتے رہیں آپ سنتے رہیں چلے جائیں فرضدار فرض دار ذریعہ عملی طور پر اپنے آپ کو نمازی بنائیں اور پکے نمازی نماز کو قائم کریں نماز کی محافظت کریں حافظو ہافوات نمازوں کی محافظت یہ ضروری ہے نمازوں کی فکر یہ نمازی بندہ میں کہ رابطہ ہے نماز پڑھنے کا مطلب نماز کی فکر کرنا ہے ہر بندے کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نے نماز پڑھی یہ میرے اوپر فرض ہے تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری باتیں آپ نے بارہا ملک سنی سنی لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے عمل کا آواز کب کرنا ہے جب موت آ جائے گی اس کے پاس سے ہم نے نمازی بننا ہے کس دن سے ہم نماز پڑھنی شروع کریں گے اب اللہ کے نبی نے تو آنا کوئی نہیں کسی نبی نے آ کر سمجھانا کوئی نہیں یہ گوریوں نے آپ کو کہنا کہ نماز پڑھیں وہ آپ کو پتہ نہیں کتنی دیر سے کہتے آ رہے نماز پڑھیں نمازی بن جائے سوال یہ ہے کہ ہم نے نمازی بننا کم ہے کب جا کر ہم نے نماز شروع کرنی اور پابندی کب کرنی ہیں ہم خود نمازی نہیں ہیں جی کہ ہم اپنے ہے نوازی بنائے کھاتا ہے کہ اللہ نے ہر بندے سے پوچھنا ہے میری دیا نماز پڑھتی دی تھی یا نہیں پڑھتی تو نے کتنے نیوٹی ادا کیا کتنا فرض ادا کیا ہے سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ تیرے بچے نمازی تھے یا نہیں اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے تو نے کیا کیا ہے؟ بیوی کے اتنے شمار ہونا ہے نمازی خود ہی نمازی نہیں ہے اس نے دن کو نمازی بنانا ہے یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے بہت زیادہ غور فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم نماز کس طرح ہیں اور کتنی ہماری نمازیں مضبوط ہیں بیان کرتے رہے بعض دلائل جواب دیتا ہے جتنے مرضی دلائل دیتے جائے نا اس کا فائدہ نہیں تھا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی امت کا عالم تو نہیں ہو سکتا لیکن نجران کے عیسائیوں سے مبالہ ہی کرنا پڑا دلائل سے وہ نہیں مانے پتا کیا دلائل دیتے رہیں بعض لوگ دلائل بھی نہیں مانتے کون سے دلائل ہے جو مارے ہمیں آج تک نماز کے اوپر نہیں کیے گئے کون سی لیک رہ گئی ہے کون سی دس رہ گئی ہے قرآن کی کون سی آئے تھا کون سی جس کا میں نہیں پتا چلا نہ ہم, ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں پتا نہیں ہے سب چیزوں کا پتا سنی ہوئی ہے بارہ مرتبہ سنی ہوئی ہے لیکن تو یہ حالانکہ ایمان والوں کی علامت تو یہ ہے سمے انہوں نے اللہ کی بات کو سنا اتاق ایک بر برابر کے نبی کی نبی نماز, پڑھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کے اندر نبی باپ نے جوتے اتار دیے سارے صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے نہیں پوچھا کیوں اتارا انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی بتائیں گے جوتے کے بارے میں نہیں فوراً یہ اطاعت ہے یہ اللہ کے لوہی کے ساتھ محبت ہے اتنی برداری ہونی ضروری ہے تو ذمہ داری ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو کان سے پکڑ کر دفن کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہاں جہاں پر اللہ نے حکم دیا سختی کرنے کا کرے تبلیغ کرے اللہ نے یہ حکم دیا بچہ جب سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو نہیں پڑھتا سختی کرو دس سال کو اگست کو پارو سزا دو نماز نہ پڑھنے پر دنیاوی معاملات میں چھوٹا سا معاملہ گڑبڑ ہو جائے نا تو ہم پتا نہیں کہاں چڑھتے ہیں اور کہاں سے اترتے پتا نہیں کیا کچھ کرتے لیکن بچے نماز نہ پڑھے ہمارے کان پر جیتے یہ بادی ایک کہ ہمارے زمین کے خوردہ ہونے کی علامت ہے اور ہمارے ایمان کا بھیڑا درخت ہو چکا ہے اگر بچے نماز نہیں پڑھتے ہمارا نام تو نہیں ہوتا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے نہیں پڑھتے یہ نہیں اللہ, اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کو سزا دو جب وہ نماز نہ پڑھے تو نماز کی کامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے اس کے بغیر بالکل کسی قسم کا گزارا نہیں اور یہ کسی حالت میں بھی بات نہیں سوائے عورت کو اس کے مخصوصہ میں نماز ہے بس. اس کے علاوہ بندہ پاگل ہو گیا, ہو گیا بغیر بندہ جتنا مرضی بیمار ہے جتنا مرضی آپ تصور کر ایک بندہ کتنا بیمار ہو سکتا ہے جتنا مرضی کمزور ہو چکا بیمار ہو چکا کی چھٹی کوئی نہیں ہے ہاں یہ کہا کھڑے ہو کر پڑو نہیں سکتے بیٹھ کے اشارے سے اپنے سہ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پڑا میں اتنی میری عمر گزر چکی ہے میں آج تک کتنا مسلمان بنا کتنے اسلام نے مجھے فائدہ دیا جانو مسلمان سفر کے اندر نماز چھٹی نہیں ہے پڑھنی ہے جانور کے اندر نماز نہیں مسلمانوں اور جانوروں کا مقابلہ لگا ہوا ہے تیر تلوار برس رہے ہیں گولیاں برس رہی ہیں بمب گر رہے ہیں, ہیں. مسلمان شہید ہو رہے ہیں اس حالت میں بھی آپ نماز نہیں اللہ کے نبی نے جماعت کروائی ہے اور طریقے بتائے ہیں اس طرح نماز پڑھو بلکہ یہ پرانے مزید ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی تاریخ نہیں ہے نا تو رکبان چلتے ہو، پاکتے ہو، نماز پڑھتے جاؤ. اگر کا میں چار نماز تو جس وقت بعد میں وہ ادا کی نا کی. فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان بد وقتوں کے گھروں کو آج سے بھر دے جنہوں نے آج ہمیں نماز سے مزلو کر دیا نماز نہیں پڑھنے دی ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اثر کی نماز کے بارے میں دی آپ نے فرمایا جس بندے کی اثر کی نماز رہ گئی جس بندے کی صرف اثر کی نماز رہ گئی بماد ایسے جیسے رہا ہے. اس دیس کے اس کے ساری جگہ یہ تباہ و برباد اس کا مال بھی تباہ و برباد ساری دنیا سوچتے ہیں وہ وہ بڑے بڑے اٹھایا جائے گا جو مطلب نماز نہیں پڑھتا اس کے بعد ہمیں کون سی بات ہے جو نہیں پتا نماز نہیں پڑھتے تو میرے پاس میں ساری اہدے سنانا شروع کر دو یہ ساری آہستیں نماز کا حکم ہے ایک طرف سے ساری عدیشیں پڑھ کر سنانا شروع کر دوں آپ سننے میں سنا دوں چلے جائے کوئی فرق نہ پڑے کا اس کا فائدہ نہیں ہمت کریں آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کریں ہمارے ساتھ وعدہ کرنے کی کوئی ضرور اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا یہ آپ سارے وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق پوچھے یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام ان ذرا برابر کے کام اللہ کی توفیق کے بغیر ہوتا اللہ ہمیں ہمت دے توفیق دے اور اللہ تعالی ہمارے اندر دینی حمیشت دینی فیرت پیدا کروائے اور ہمیں اپنے اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمارا اسلام کیا ہے ہم کس دین پر ہیں اور اس دین کا ہمارے ہم سے مطالبہ کیا مزنت کے ساتھ میری بات کا غصہ نہیں کرنا پچھلے جمعے میں نے یہ گزارش کی کہ آئندہ نے خود بھی آنا اور اپنے دوست آواز جب خدمہ شروع کیا یہاں مشکل سے دو سال میں ہیں دو سے ڈھائی کتنی دیر ہو گئی ہم جمع پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہمارے اندر فکر کیوں نہیں پیدا ہو رہی وجہ کیا ہے کون سی چیز ہے جب میں روکے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے نا جت چیزوں سے بنا باقی ان میں سے ایک سستی بھی ہے اللہ بنا آپ نمازی بنائے اس کے بعد دیکھیں اللہ کی برباد کیسے نازل ہوتی ہے اس لیے میرے بھائیوں آج سے پکا وادہ کر رہے اپنے اللہ سے کہ اللہ ہم نے بغیر عذر کے کوئی نماز نہیں چھوڑ دی اور اگر ہماری کوئی نماز رہ گئی تو ہم نے وہ باتیں ضرور ادا کرنی ہے چھٹی کوئی نہیں ہے معافی کوئی نہیں ہے سبر کی بجازے, کی وجہ وجہ سے، سے، بیماری کی وجہ سے کوئی نماز رہ گئی ہے روزانہ کی نمازیں پوری کریں رات کو جب بستر پر سوتے ہیں نا اپنا محاسبہ کر کے سویا کہ آج میں نے جو پانچ نمازیں پوری پڑھی ہیں اگر پڑھی ہے تو اللہ کا پوری. اللہ کو بول کر اور اگر نہیں پڑھی تو ان کو فور کی گنتی پوری کرے اپنا محاسبہ تمہارا اپنا محاسبہ, کرو. قبل اس کے کے تمہارا محاسبہ انقلاب پیدا ہو جائے گا اللہ کے فضل سے معاشرے کے اس لیے آپ سب لوگ جو ہے یہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ